Як пішла я в школу, то тата три дні вчив мене фальшиво співати, щоб провалити прослуховування в хорі. Тата співав в хворі, баба співала, прабаба співала і я хотіла, але провалила. І тільки потім зрозуміла нашу а щоб не співати комуністичних пісень. Всі ми любимо Леніна, Всі ми знаємо Лєніна, На нього похожими, вирости хотім. Не хотіла я, мала дівчинка, бути схожою на мертвого дядька. А інші діти таки, співали і співали, Співали і співали, І чим більше вони поспівали, Тим більше в ту віри. А я ні. Дякую, Тато. Оця здатність людей вважати більш важливим те, що легше пригадати, зветься Евристика доступності. Хочете знати більше? У мене для вас є квест посилання внизу.